Анастасія Ярмакова з маленькою донькою приїхала до батьків у гості зі Львівщини. Усією родиною вони вирішили відвідати ботанічний сад. – Неділя відпочинок для всієї родини. Ляля хоче побачити черепашок. – До рибок ми приїхали, так? – Ти до рибок приїхала? – Так. – Нам все цікаво, але головне у нас онука. Їй прийшли показати визначні місця. Там ставочок внизу є. Занесено до європейської червоної книги та схожа на ялинку. Так про тис ягідний, який росте у ботанічному саду, розповідає провідна фахівчиня відділу дендрології Наталя Постова. Додає його місце походження далекий схід. Етеростіння. Це, це рослина із голонасінневих. Це хвойна рослина, тис ягідний. Це вид занесений до європейської червоної книги. Може жити до чотирьох тисяч років. Його насіння це псевдошишка. При насінневик це ось ця червона м'якоть, Поїдають птахи і розносять насіння, і тому має високу схожість цей тис ягідний. Тобто, ми зустріч чаємо високу схожість повсюди в нас насів дуже міцна деревина яка в землі не гниє а кам'яніє його називають ніні деревоща Є у ботанічному саду китайська рослина мекта секвоя, розповідає провідний фахівець відділу дендрології Наталя Постова. За її словами, цей вид вважався зниклим і був описаний в літературі тільки за викопаними рештками у 1944 році. Два китайці місцеві жителі заблудилися в горах і на маленькій площі знайшли 800-річні екземпляри мети секвої. В 1952 році насіння потрапило до Європи і вона вже стала розповсюджуватися по ботанічним садам. Секвоя – це родичка, це одне з метесиквоя в нашому регіоні не зимує. Батьківщина цієї рослини – Середня Азія, каже Наталія Постова. Це ліана, текома або кампсіс. Для росту потребують додаткової опори. Світить щорічно, якщо достатньо сонячного світла. У текоми – велика коренева система, яка може розповсюджуватися на багато метрів. Використовується широковозеленені. Цвітіння має тільки на кінці лілки. У Кам'янськоподільському ботанічному саду є шигінко Дволопатеве з Китаю. Наталя Постова каже, у цій країні його вважають священним деревом. Гінго, гінго – це єдиний представник класу гінгових, які збереглися на планеті з часів динозаврів. Його так і називають динозавром рослинного світу. На території є дев'ять особин гінго. Перше гінго з'явилося в 1936 році. Для того, щоб ми могли його виростити, необхідні чоловічі і жіночі особини. Восени дозрівають його плоди, які називають срібний абрикос. Листя гінго використовують в медицині. Весільні церемонії в Китаї прикрашалися гілками гінго тому, що вони складалися з двох частин, як сердечко. Кам'янченка Ірина Єрмакова відвідує ботанічний сад у різні пори року. Зісь очень хороша аура. Тут дуже хороша аура. Мені подобається приходити сюди навесні і восени. Навесні тут особливо гарно. Цвіте велика кількість тюльпанів, магнолія. За словами Талії Постою, у ботанічному саду представлена колекція рослин світової флори. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.